السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي اهلا فيكم ان شاء الله يا رب دائما بخير بصحه وسعاده اول شيء على سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام واليوم جبت لكم شرح جديد وحصر لطرق الحجب المواقع الغير مرغوب فيها اللي صار كثير عم نشوفها وشرح جديد وحصري والاول مره هذا التطبيق كثير منيح معكم يلا بينا نفوت على الشرح معنا اليوم اول تطبيق وهو السلام ويب راح لكم رابط تحميله تحت بالوصف اول شيء منفوت عليه بتعطي الصلاحيات المطلوبه تبغا تبدا هتصلح موقعك بس تاكيد موقعك مثل ما تشافينها هي واجهه التطبيق ويتميز هذا التطبيق انه في برنامج أعزاب وبعدك مواقيت الصلاه وبذكرك وتطبيق آمن جدا وأنصح الجميع بتحميله وحسب التطبيقات الأخرى تطبيق آمن ويعطيك كل ما هو جيد ومفيد فمثلا إذا بحثت مثل هذا ستجد أنه يعطيك هذه الرسالة ويعطيك موظف هذا التطبيق جميل جدا وفيه حماية رائعة ولقد طوره أناس عربيون حتى وتستطيع التصفح. بكل سلاسة ومرونة معنا الطريقة الثانية اليوم والطريقة اللي اغلبنا عارفة. واللي هي تفوت على نظام اي بي اسمع نطاق واحد وتكتب ثمانيه نقطه ثلاثه نقطه اتنين اتنين اتنين نقطه واحد اتنين ثلاثة. ونفوت على اسماء نطاق اتنين وبنكتب نفس هذا الرقم بس منغير بدل الاتنين ونحطه عشرين وبهيك كمان هاي الطريقة بنكون كمان حذفنا المواقع، يا شباب وهاي الطريقة الأخيرة ومعانا تطبيق اسمه بلوكر اكس وهذا التطبيق جميل جداً وانصح الجميع بتحميله، يا شباب لو لقيت النت صار عندك ضعيف فممكن إنك تشيل الخطوة التالتة تشيلها اللي هي هاي الأرقام تبعت الشبكة تشيلها. وتخليك انك تستخدم هذا التطبيق افضل واحسن انه ما اثر عليك بالنت او يضعفه. واول شي هذا هو التطبيق. راح احط لكم الرابط تحميله تحت بالوصف. ما انت شايفينه. هاي واجهه التطبيق. بتختار انت لشو مثبته تعطي التالي. يا شباب راح فعله وارجع لكم. يا شباب بعد. لما أعطيتو الصلاحيات وثبتو وسجلت متل ما انت شايفين هي واجهة التطبيق مثل ما انت شايف شو مكتوب أداة حصد مواقع اللي بحيى قيد التشغيل، وهذا التطبيق يا شباب بيشبه كتير وتطبيق واعي متل ما انت شايف هون في عندك الأيام بتختار اليوم اللي إنت بدأت فيه وهو بيعدلك وفي كمان تاني شي فعندك متل هاي الخيارات فينك تفعل اللي بدك إياه. وهيك يا شباب بنكون وصلنا لنهاية الفيديو واللي بده أي شيء رابط صفحة تحت بالوصف أي استفسار أي مساعدة معكم وهيك يا شباب بنكون وصلنا لنهاية الفيديو ورب يكون الفيديو عجبكم ولو ولو عجبك الفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ولو عجبك اعطينا لايك عشان نستمر نزل فيديوهات مثل هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته